Takže hola, hola já jsem se já vás vzítám mu tadyto videa z Minecraftu s panem se basíkem. dneska Hello. si zahrajeme na Minehillu, jsou to moje začátky, je úplně ne, takže budu vám video video, potvrčte like je a unibir pojďme na video, kde seš? Já nemám jídlo, hm, tak to bude trvat, jdem na ovečky. Já už hledám. Jo, já, já už tam myslím, že pro sebe mám, no já mám taky trošku. Tady na Minehillu je hodně malý spawn rate, což znamená, že papu je všechno dobrý. I Fakt. maso se zombíku je dobrý. Ano. Tredjíra? What? Počkej mě! Poď máme ji hned u baráku v obrovitánskou tam. What the fuck? Jsem A tam žeš. voda? Stop it. Ano. Minecraftová to Počkej. Počkej. Umři. Jo tak jo, já jsem myslel, že bych ti dalo meč, ale... Jo, tak jo, ja, prosím. Prosím. Prosím. Já už tam, by... ne, já nemám krafťák. Já bych nerad popal si rovin... Oh, mám zabičí, má lecko. Má to přes asi 8000 par... bloků. Na deelku. Počkej, co? No, ono to je velký. A počkej, je to takový komplex, jako není nějaká obrovská, prostě s takový prostě propojený. No, obrovská a pak jsou tunilky. Pane Bože, tak já se tam už udělám doslova jedno video, procházíme. Hele! to bych. Já můžu dělat Ne, ne. To je krásný, ale já už, už nemám moc drtu. Já můžu dřeva se vezmu. Ne, ne, po, já mám dřeva. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Musel vzít. Je... Já ti dám hodně věcí až přijdeš. Tak jo. A Sofik, Sofik! Jde si hrát. Můj armor, to by mohl padnout. Prosím. Brambora. A ta se bude hodit, plazku. Hele, já už vidím náš domaček. Fakt. Ještě je dostavě, Zatím to je beta verze. Já jsem si představoval nějaký profesionální padák, ale tak to je jedno. Já tady hraju pár dní a z toho jsem většinu dobu, co tady jsem, tak jsem tam nebyl na serveru. Tak jo. Já říkám, kam jak je těžký získat matro. Já chci papů, já už nemůžu sprintovat. Jak peču, moráčkej. Sudu nějaký věci. Já ti dám, nic čekej. Tady nějaký hráč? Jo to sečnám. jsem Ty nechceš ty můžu si udělat full iron. Ano, Kui. proč bych ti to asi jinak dával? <laughs> Nevím, já jsem zvyklý, že mi lidi něco dávají. To víš, tady to. Hm, počer máš čele. tam papu. Jo, já se vzmu papu. Hledělej, Ber papu. Víš si pro papu. <laughs> já si dělám věci. Ale, <laughs> pady, papu. Káma jsem nejvíc survival like. Ty měl nejvíc ironový věci za uh, Tady motoť. <laughs> Klid. Děkuji. Tady papu asi fakt zásníkám, když jsme dal tři stejky. Takže jo. Já jich mám ještě u sebe 8, ale ještě musím vařit. Tady je můj pokojíček. Uh, já jsem. No, já jsem spíš těžil, než abych to stavil. Ten dům. Hmm, jako jo, asi něco máš, jako. Jak jsem ti dal full iron, co chceš víc? Můžu víc farmařit. No tady se koukni, tady je farmička. Kouce tak jo, na A budu spinkat. tady tak máš pump point. Spinkání nebude. Uděj si urbex, všude kde je plat, tak je náš pozamek. Tak jo. Poprosím nějakou dramatickou hudbu gámo a... urbex. Tady je ta kejvka, asi jsem ji našel. Mm -mm. Nenašel. To je jedna menší. Aha. Oh, ten měsíc je úplně krásný kamo. Jinak koho zajímá, jaký mám resource pack a šej, to v oh. to mít v Docela mě palí oči. Super. Oh. Musíš tady někde postavit baráček. Ty budeš bydlet tady. A, to je adopční centrum. Jo, okay. Já si myslím, že až uvidíš tady to podzemí, tak budeš spokojený. Tak já jdu do podzemí, Zombík, kurva, Pojď sem, pojď sem, ah! pojď do domečky, já ti ukážu kam musíš jít. Tak Máš jo. věci nebo jsi si udělal jenom armor? Armor, a i tady mám věci. Počkej, já se počkám na své masičko. A, můžeme. mít. Tady, jaký nějaký vejcách? Uh, ne, ne, jenom nebyl budget. Oh, jo, tady já si toho nevšiml. Já jsem zapomněl, kudy to bylo. O, oh, ne, ne. Tak vejš. Jo, vejš. tady. Tady, ano. Pojď tady. tady uh... Pod tím není, to je žebejt. Jo, tady to je docela velký, ať se neztratíš, prosím tě. Já asi, už tak, tak jsou no, velký ale... to zvládnu. Jsem velký kluk. Počkej, já jsem se ztratil, to je ta menší kejvka, tu nechcem. Oh. <laughs> Mám to, pojď sem, uh, našel jsem to. Tady opatrně, pojď opatrně. Máš torčku? Ne. Máš torčku? Asi jo. Tebe stačí jedna, když si ji dáš do ruky, já když já si víc. máš smooth lights. Mám smooth lights, jí, jo. ale. Já se zaběhnu pro vodičku já doběhnu pro vodičku, tak se zkus zabít. Tak jo, Asi se vysrat. Ne, teď ne! Jo, prosím! On zep. Sem, tady je vodička. No, běž. No, Počkejte si! Jo, dobré, oh shit, oh shit, už po nás do, už po nás do. Bacha, Creper! Creper! Kreper. <laughs> jo, jo, to je dobrý. Já nemám ani ty dvě. Jo, to je ta menší část tý kejvky, aha. To je, to není ta největší, to je ta malá. No tak ale jako co chceš? Já jsem ti chtěl ukázat tu velkou. a já jsem si zapomněl kudy se tam jde, on to je docela složitý. Já umřu, pomoc! Kdyby si šel třeba však si dej do ruky štít a tu trošku občas jenom si přesvítne. No dobře, tak stejček nebude. Pika bup! Je tak kráš. Vytěžová ironie aspoň. <laughs> jo no, pohoda. Tady vezmu jsou tady někde diamanti. Tady oh, diamanti, diamanti! No. diamanti. Může vytěžit? Ne, počkej, počkej, počkej, já, já potřebuji ten achievement. Pacha. A ty ho nemůžeš mít, to by vypadalo, kdyby s měl x-ray kam, kdyby jsi to vytěžil teď. Kapeš na serveru do tři minuty a už bys měl. odjel. To je tak pěkná, ty krása. A, sebo. Možná. Ano. Co jsi to udělal? Ty nevylezeš po vodičce? Nevylezeš. No, já mám ještě jednu. ty prostě nemůžeš vyčkat pár minutek, než sem tam dojdu a na no, to je jedno. Paruština pro mě, no problémo! A já jdu asi nalákat nějaký teď kravičky. Teď ti zabere chvělku času. Krava! No. Oh. Máš vodítko? Dvě? Tři? Máš krávy? Jo! Máš vodítko? Ne! Máš vít? Ano! Vedeš je? Ano! Chci bnout hlas? Jo! <laughs> Koukám. Ale nevím, slyší. jak se to st... Jo, dobře. Tam je jako že branka jako, jako docela velká, ale já to understandu. Ten plot tam vrátíš. Ale... Když ho tam vrátíš, tak neutečou ty dva ploty. Tak mi dropni a já ji tam dám, boha. No, tady jim. máš na? Ahoj k těch, víšky, já už jstečím Nechceš Nechciš ji dát tam do ty díry, tam je docela fajn. Tak jo, tak jdeme. Javičky. Protože tady odset nevylezou asi ani. Jsou se nějak noži. Ty tam. Stůj, stůj, stůj, já tam. Já taky nemám papu, ale. Oficiálně mi došly fence. Ne, nedošli. A máš koberec? Pojď. Ano, máme. Kam, máme přes asi tak vlny. Ne, zavřít A na krmě. Dej jim papu. Já jim dám papu, počkej. Ne, jenom jedna chce. Teď se nechtějí množit ty dvě už. Uh, ne. jedno jedno, jestli něco chtějí nebo nechtěj. Tak. Doufám, že jsi jí nezdybnou Doufám, že jsi zavřel. Jo. Mě to je baví. Mě ne. Ahoj. smůla že se mne můžeš vyjít. Hmm. Co? To bys jí chtěl vidět? Hmm. Já to chápu. <laughs> je. papu. To <laughs> bych ho chtěl zabít. Uho, Co máš? <laughs> <laughs> Já nevím, kterou jsem hitnu, oni se nějak zamotali. No tak už nehituj. Že jaká práce bylo sem dostat? Ty, ty, ty. Sebo? Hodnej ano? Hodnej. Jo. Kravíčka nebo vexík? <laughs> vexík. <ksík. laughs> To bych dostal vando, nechcu. Hehehehe Jsi důkaz. by mě zabavili i domeček. meček. Kopu dříví. Copyright, copyright. <laughs> uh! Oh, creper! Neběž k němu hlavně. O tak Ne? Ne, k němu. <laughs> se. Tvě, dejchej milo, ne? Ty Co? Tady je další. Jehitnu. Tady je další. Kde? Takže dejte je ten let's play všechno, aby jste si ho užili. Seba, je na mě naštvaný, takže ho omluvte. Dejte like, odběr pro další let's play a čau čau. Takže čau. Ahoj.